Morjes! Tällä viikolla on ajankohtainen aihe, eli Black Friday ja kuluttaminen ylipäätään. Tuota, uh, Black Fridayita vietettiin tuossa 26. päivä ja sitten samana päivänä vastavuoroisesti niin oli tämä luontoliitto älä osta mitään päivä ja molempia puolia ikään kuin, niin oli aika hyvin esillä, että totta kai oli näitä Black Friday tarjouksia näyttävästi näkyvillä, mutta sitten eri medioissa oli myöskin tosi paljon minun mielestä sellaista kriittistä näkökulmaa liittyen just tähän, että miten nämä ympäristöasiat on niin pinnalla nykyään niin kyllä molempia tuota puolia Sain nähdä. Ja, tuota, itse en koita esittää, että olisin hurraskaampi kuin olenkaan. Tuota, ää, ylipäänsä kuluttamisen ja ostamisen suhteen on niin koittanut noudattaa sellaista hyvin, hyvin yksinkertaista ohjetta. Ja, se kuuluu, älä osta mitään, mitä oikeasti et tarvitse Ja tuota kun noudattaa, niin johan on helppoa Totta kai siis voi kysyä, että niin kun, tarvitseeko kukaan ikinä oikeasti jotakin Sanotaan vaikka kanavapakettia mutta tälleen niin länsimaisen elämän kontekstissa, niin sellaista tavaraa, jolle ei, tai tavaraa tai palvelua, jolle ei ole käyttöä, niin sellaista ei kannata ostaa. Ja on syytä aina tehdä sellainen tarveharkinta ennen sitä ostopäätöstä. Mielijohteesta ei kannata ostaa yhtään mitään. Nämähän on silleen ihan yksiselitteisiä yksi ja itsestään selviä asioita, kunnes ne sitten eivät olekaan. Ihan johtuen siitä, että tämä koko järjestelmä, yhteiskuntajärjestelmä, niin pyörii tämän kuluttamisen ja ostamisen ympärillä. Eli aina on tavoitteena, että pitää saada talouskasvuja, ja bkt kasvuja, ja miten se sitten saadaan, no sillä tapaa, että ihmiset kuluttaa enemmän. Ää, tässä lukaisin ää, tämän Julia Turenin kaikki kuluttamisesta opuksen, jonka sitten tuossa huomasin, että sehän on ihan tieto Finlandia ehdokkaanekin tänä vuonna Tuo opus sinällään niin ei minulle mitään uutta, uutta ja mullistavaa, ei tuonut, että ne no, tosi tuttuja teemoja ja tälleen I, aika paljon oli sitä tota, kirjailijan ilmastotuskailua ja sil, sillä tapaa en ehkä ihan täysin pystynyt samaistumaan siihen, mutta hyviä teema ja tuossa kyllä tuli esille ja kannattaa ehdottomasti lukea jos on aikaa on sille aika kevyt, kevyt kirjoja luettavaksi. Uh, tuossa oli aika napakasti sitten sellaisia nyrkkisääntöjä, joita kannattaa käyttää ennen kuin, ennen kuin sitä turhaa rompetta alkaa ostamaan. Ja tosiaan itsellä nyt ei tähän keskusteluun ehkä muuta annettavaa ole kuin se, että älkää ostako mitään, mitä että oikeasti tarvitse. Ja aina kannattaa edes lyhyesti harkita sitä ostospäätöstä, vaikka tunnin verran. Niin... Sillä tapaa, jos edes hetkeksi pysähtyy harkitsemaan, niin sellainen täysin turhat heräyteostokset, niin ne jää pois. Säästää rahaa ja luontoa ja kaikkia tilaa kaapissa. Eipä minulla tähän, tälle viikolle sitten muuta ollut, niin tota kun nämä Black Fridayt ja Cyber Mondayt ja joulu, nyt pyörii, niin tota, pitäkäähän järki päässä ja muistakaa tehdä aina se tarveharkinta ennen kuin tota, ostatte turhaa rompetta. Eipä minulla muuta tällä viikolla, niin kiitos katsomisesta ja ensi viikolla joku muu aihe. Moikka!